Dnes na osvíženie si prepravíme ľadovú kávu. Budeme potrebovať mlieko, studené, kávu a pol vody. Dáme dve lyžičky kávy do vody a smez rozmixujeme. Mám takáto hustá pena, ktorú teraz prelejeme do pohára.